Для аналізу вартості продуктів великоднього кошика ми взяли базовий набір – яйця, паска, сир, кільця ковбаси, масло, шинка і хрін. На центральному ринку Тернополя продавці кажуть, ціни, порівняно з минулим роком, зросли. Найменша паска коштує 35 гривень, середні паски – 50-60 гривень, а з декором – 100. Щодо вартості яєць, то десяток домашніх обійдеться в 50 гривень, фабричні на кілька гривень дешевші, розповідає продавчиня Ольга. В основному всі купують домашні яйця. В основному домашні. Ну, але є і багато покупців, котрі дивляться на ціни, виважують. Що дешевше 50 гривень. Домашні 5 гривень. Ну, але бачите, є, видали одну, давайте ще одну. Е, є фабричні дешевші, через те. Стараються люди купувати те, що дешевше. Продавчиням м'ясних виробів Зіна каже, за кільце домашньої ковбаси, шматочок шинки і сала в кошик потрібно заплатити приблизно 600 гривень. Є домашня така з, з бочки 310 гривень, є мелана 260 гривень, Дрогобіцькі дуже добрі, рулети різні. Язик печений є, все є свіженьке, добре. Щоб покласти в кошик домашній сир, треба заплатити 100 гривень за кілограм. Твердий сир втричі дорожчий – приблизно 300 гривень за кілограм. За масло продавці беруть від 200 гривень. Більше беруть, бо велик він всі, беруть всяке. Подивлячись, хто наскільки скільки розраховує, який має людина достатки, беруть і по 300, беруть і по 280. Дізналися ціни і на кошики. Вони залежать від розміру та кольору. Середній вартує 600 гривень. 600 гривень – це отакий середній кошик. Середнього розміру може бути, форма кошика може бути люба. Це більше з тих самих сучасних. Або такого плетення з ручкою. Саме ходовий – це є лодочка. Отакий от. Це самий ходовий. Ціна 600 гривень, у них всіх однаково. Найменший кошик це буде зовсім маленький. Вони є і білі, і в природному кольорі, вони йдуть від 150 гривень. У підсумку, 10 домашніх яєць – 50 гривень. Ще 50 гривень за паску. 200-300 грамів шинки в середньому вийде 85 гривень. І кільце ковбаси – ще 200 гривень. 200 грамів масла і 200 грамів домашнього сиру – приблизно 100 гривень. І пучок хрону – 10 гривень. Таким чином, великодні кошики з базовим продуктовим набором обійдеться приблизно в 500 гривень, а з корзинкою вартуватиме не менше тисячі. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.